بر اساس رهنمود وزارت در مورد آموزش شاگردان آموزش در البرتا باید سبب انگیزه گرفتن همه شاگردان شود تا آنها از تمام ها و های خود استفاده کنند تا با موفقیت دست یابند آموزش فراگیر مسئله ساختن قواعد یا میارهای واجد شرایط بودن نیست بلکه اتخاذ های مناسب آموزشی بر اساس نیازهای شاگردان است و در این سیستم ارزشی است که پرورش و زور متفکران فعال و شهرمندان اخلاق مدار را مساعد می سازد. آموزش در آلبرتا ریشه در 6 ارزش اساسی دارد. فرصت، انصاف، شهروندی، انتخاب، تنوع و کیفیت بالا. فرصت به این معنی که شاگردان در تجربه های غنی آموزشی سم می گیرند و فرصت می توانایی‌ها توانایی و علاقه خود را بشناسند و به ظرفیت بالا، دست دیابند، انصاف یا عدالت به این معنی است که هر دانش آموز باید دسترسی منصفانه و یکسان با آموزش داشته باشد بدون در نظر داشت مکان، وضعیت اقتصادی و پیشینه فرهنگی از شا. شاگردان به امایت های ویژه نیاز دارند تا به تمام فرصت آموزشی دسترسی پیدا کنند با کمک در عملی و اطلاعات مبتنی بر شواهد در می آبیم که کدام تشبوسات آموزشی و چی نوع مایت های بیشتر و نقش خوبتر در سیستم آموزش فراگیر برای همه شاگردان دارد. آموزش فراگیر بخشی از یک جهانی جهانیست و ببینه شما نسبت به شهروندی و نیازهای متفاوت شاگردان مشارکت اعضای محلی که مکتب در آن قرار دارد ارتباط می گیرد، تمام شاگردان با فرصتهایی نیاز دارند که باید با ارزش گذاشت. آموزش فراگیر تنها مربوط به شاگردان که شرایط ویژه‌ای دارند نیست، بلکه تمام شاگردان و تا تمام روند آموزش را در بر می‌گیرد. آموزش فراگیر یک روی کرده است نه یک محل و فراتر از دیدگاه است که می‌گوید اندازه همه یکسان است. آموزش فراگیر اصل انتخاب ارزش قائل است. آموزش فراگیر به انتخاب برنامه‌های درسی و اجرای آنها ارزش گذارد تا شاگردان بتوانند برانمودها حمایت و محیط آموزشی دسترسی داشته باشند که به بهترین وجه نیازهای درسیان‌ها را برآورده بسازد در آموزش فراگیر به جای تاکید روی محدودیت‌های فرضی ناشی از عوامل دیگری مثل معلولیت، رنگ پست، مذهب، جنسیت، فرهنگ و موقعیت اجتماعی اقتصادی روی توانی های شاگردان تمرکز صورت میگیرد. تنوع یک ارزش شای اساسی است که بر آن به نیازها، و توانایی‌های متفاوت در یک محیط آموزشی ارزش و احترام گذاشته می شود. وایدان در آلبرتا با شکل روزفسون دوچار تنوع اند. یعنی تنوع یکی از بخشای اساسی زندگی انسانا که وایدان را پذیرفت و مورد تکریم قرار داد. فراگیری فراگیریمانا کیفیت بهتر است. فراگیری ایجاد فرهنگ توقعات بالا در همه شاگردان است با تمرکز روی خانش، حساب و ایجاد روی رقابتی و تاد بر این که همه از مرزها عبور کنند، شایستگی های خود را ترویج کنند و هیچ هم عقب نماند. آموزش فراگیر فراخونه برای هم آموزگاران تا برای ارتقای تدریس و آموزش، شریکسازی شاگردان در روند آموزش، داتخای موفقیت با مدراج بلند تلاش‌های خود را هرچی بیشتر افزایش دهند. آموزش فراگیر معطوف به متحول کردن سیستم آموزش به تا استاپاسوقوی تنوع شاگردان باشد. ما باید به با استفاده از روش‌های متفاوت خود برای پرداختن به نیازمندی‌های آموزشی هر شاگردان در آلبرتا ادامه بدهیم ایجاد فرصت آموزش فراگیر مسئولیت مشترک است تمام جوانب شامل در روند آموزشی باید روی موفقیت همه شاگردان سرمایه کنند ما زمانی می دانیم که سیستم آموزش فراگیری ایجاد کرده ایم که هر شاگرد به فعال در پروسه آموزش سهیم بوده و موفق باشند برای معلومات بیشتر در مورد حمایت از شاگردان از وبسایت داره آموزش آلبرتا دیدن کنید